Uh, they say yes, no cameras Dukulu oh, Dukulu record Sampai Terus Pegang Pegang apa Tengah record Ayo dong Okay, yeah, I'll Tidak, dah, da. oh, tidak Tidak, habis sikit Boleh lah <laughs> Tidak <Danga> habis <Bistro>. Tidak habis <laughs> Ada? Kat sini nampak Tadi yang kat Kat sini pun nampak mama bagi selamat eh? datang ha Entah. Jika, tengok the real opportunity eh ni to Tante dah bis operasi, ke. dia orang baru stop. Tak apalah Wow begitu. Oh tak apa. Ada yang melepas. Oh tu ada yang jalan lagi. Oh tu ada yang nak jalan kudu. Begini apa? Oh. oh. Eh eh eh. Sorry. Eh. Mana? Tak. Oh. Jejek lagi. Ah tengok hang ke. Aku tak jumpa pasak. Kemana? Entah Terus lah Tak ingat nak main kuda Main apa? Kuda Kuda? Kuda pusing? Waaah Waaah Kuda pusing Tak itu tu Bapak pun boleh Bila-bila kuda Cái non vậy? cũng à? Này <cười> non no, cũng no. Bubble eh, her su AC Oh.. Batu? Batu manisan yang tak Batu manisan Batu manisan Batu manisan Batu manisan Batu manisan Bang dah beli start eh Bang Dah boleh start eh? Kita tanya apa kebaran ni Bapak-bapak Kenapa tak jelas gambar dia? Haa, ah, ada pusing Pusing depan Haa? Ni Haa? Ah, ni Tak yang rasa, ada boleh pusing tak? belakang dia. Ha ha. Oh. Dia rasa. Belum eh. Belum eh. Bye. Bye. Baca ajar Adin. Adik, makan, <laughs> Abang pun takut <afraid. laughs> <laughs> Apa pun takut Apa pun takut Babai, babai Tak ada naik Tak ada Tak ada naik Bye. Kenapa kat sini je? Eh. Coach one on gamit. bang. Tanah pilih yang tu takut. Tahu, dia tahu besi tu ada. Itu Itu ah. Kita pergi. Hei, gajah. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. dia macam buat apa ke? tak kisah nak berhenti bila oi oh, bahaya